يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الحمد لله.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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنه ربنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحانك ربنا ما اعظم شانك سبحانك ربنا رفعت السماء بلا عمد وبسطت ارض على ماء كانه قد جمد سبحانك ربنا يا من تعلم زنة الجبال ومكاييل البحار وتعلم عدد ورق الأشجار وتعلم من بعد ذلك عدد حبات الرمال وتعلم ما أظلم عليه الليل وأشرقت عليه شمس النهار وتعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام كل ذلك عندك وبعلمك كل ذلك بعلمك وعندك كل ذلك بعلمك ربنا وخلقت فخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا لم يكن في الكون شيء زائد ولم يكن في الكون شيء ناقص إنما شيء أحدثه الإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 هو توحيد الله سبحانه وتعالى وصية الله سبحانه وتعالى في وفيكم وفي هذه الامه الى ان تقوم الساعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ماذا بعد القول السديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الساده يا سادتي يا تيجان راسي أيها النبلاء ونحن في هذا الشهر المعظم شهر الله سبحانه وتعالى شهر الله الحرام الذي تكلمنا فيه في الجمعة الماضية ولم سميت الأشهر الحرم ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم وما الغاية منها واستطراداً بسيطاً أن الغاية من هذه الأشهر الحرم التي حتى يستشن الناس ويستكين الناس ويرجع الناس إلى أنفسهم فيتفكروا فيتدبروا وهي من باب الاستكانة ومن باب الهدوء ومن مراجعة النفس لأن العرب كانت في حروب طاحنة ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أن الذهاب إلى هذا البيت إلى تعظيم هذه الشعيرة وهي شعيرة الحج لا بد من مرور الناس ومرور هذه القوافل إلا بطرق آمنة فإذا كانت حرب مستعرة توقفت هذه العبادة فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم مفازاً للناس وتعظيماً لبيته الحرام فكانت هذه الأشهر الحرم الثلاثة ثم جعل الله سبحانه وتعالى فأفردها بشهر رجب وجعله من أشهر الحرم وقلنا ذلك هذا الشهر جعله الله سبحانه وتعالى في العام شهر محرما هو حتى الناس يذهبوا الى العمره شهر العمره وهذه وهذه اشهر الحج ونحن في هذا الشهر يا سادتي اليوم عنوان الخطبه حتى ننطلق منه اخواني شهر محرم الحرام وفاجعه الامه شهر محرم الحرام وفاجعه الامه ايها الساده ان التاريخ كثير وأن بطون التاريخ حبلى بالروايات والقصص منها الصحيح ومن الغث ومن السمين وهذا التاريخ ندفع منه الضريبه نحن خصوصا اهل العراق خصوصا ابتلينا بهذا التاريخ فأجيالنا تدفع الضرائب ودفعنا الضريبه الان وسوف تأتي ربما اجيال ان لم يوقفها العقلاء عقلاء من الطرفين فإن الحرب مستعره هي نار هي نار تأكل من كل جوانبها محرم الحرام وفاجعة الأمة أيها السادة لا نستطيع إلا إلا ونذكر هذه الفاجعة وهي فاجعة الأمة جميعا فاجعة الإمام الحسين سلام الله عليه في الأولين وفي الأخرين واستطرادا إخواني بين هذا وهذا فقد ذكرت هذه الكتب وسير التاريخ الصحيحة أن بداية الأمر أنه حدثت عام الجماعة وعام الجماعة أيها السادة أيها الشباب أرجو أن تنتبهوا إلى الموضوع ربما هذا الموضوع لا تجده في مكان آخر فالأمر مهم حدثت حادثة أنه هناك صلح حدث عند الأمة سوف أعبر قسم من السرد التاريخي لضيق الوقت يا أخواني لكن سوف أقف على المحطات الكبيرة حدثت عام الجماعة وعام الجماعة هو الذي حُقنت به دماء الأمة بعد صراع بين مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه علي بن أبي طالب ومعاوية أمير الشام وهذا الصراع حدث ما حدث وقتل فيهما قتل وقال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين سماهم الله سبحانه وتعالى اقتتلوا فأصلحوا بينهما فحدث الصلح وهو عام الجماعة الذي توج بعد أن استلم الخلافة الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام أبو محمد سلام الله عليه في الأولين وفي الآخرين وحقن دماء هذه الأمة فأصبح عام الجماعة فتصالح مع معاويه وتنازل عن هذا الكرسي الذي هو فيه الدم فأعطاه لمن يشتهيه ولمن يريده يريده هذا الصلح استمرت هذه عام الجماعه استمر عشرون عاما على الامه ومعاويه والي المسلمين جميعا حدث خرق في هذا هذا عام الجماعه كان حاضرا وشاهدا عليه الامام الحسين سلام الله عليه شاهدا على تلك العام الجماعه والتنازل فيه الى اهل الشام بعد عشرين سنه اخواني قد مات معاويه ثم ولي يزيد بن معاويه وقليل الحكم قليل الحكم وقليل الورع هكذا تذكر السيره ليس له من العلم باع وليس لهم من الورع باع كبير وهذا شان كثير من الحكام انه المهم ابني صالح طالح ولازم يستلم خلافة هذا دائما حال الناس اخواني اغلب الناس هو يريد يخلي الحكم موروث يعني هو لا يؤمن بالكفاءه الاخرى هو من الناس الظاهر ما تشوف لا ترى الكفاءات فلا بد ان ابني هو يصير كفاءه فانا شيخ لازم ابني يصير شيخ جت هم وجتها لازم يصير صارت حدثت ما حدثت المهم فحدث هذه الحادثة غيرت مجرى التوقيع الاول هو قبل عشرين سنة انه على ان ترجع الامور فيما بعد بيعه وشورة للمسلمين اقوله اخواني انتبهوا لانه هذا الامر دقيق وحساس والكاميرا والاعلام راح ينتبه. فاقواني يا اهل السنة تحديدا وأهلاً وسهلا بالضيوف الذين جاؤوا على انه على راسنا فحتى نتكلم هذه ليس الخلوة وانما هذه جلوة حتى الناس تفهم عقيدتنا اخواني وتفهم ما نعتقده حتى لا يقول لك هذا واحد يتكلم بالاعلام ويتكلم شكل وهذا هذه واحنا ما مجبورين لكن حتى الناس تفهم اخواني حتى احنا يعني ليش واحد مستحي من مثل ما يقول لي تستحي من ادس وقول قدام المهم هذا الاختلاف هذا مو حسب الاتفاق قبل عشرين سنه اذا اهل العراق اهل الكوفه خاصه أرسلوا إلى الإمام الحسين أنه هذا خلاف الاتفاق الطلب أنه تعال حتى تستلم هذه البيعة لأنه البيعة هذه ناقصة وهذا على غير ما اتفق عليه سابقا وبعث الإمام الحسين علي بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ثم ألحقت هذه كلها في أخبار والموروث السني وقد أوصل مسلم بن عقيل أنه هناك ثمانية عشر ألف من أهل الكوفة 18000 ألف كلهم هؤلاء مؤيدون لثورة الإمام الحسين ثم لما علم من هذا الأمر أصبح واجباً اضطراريا أن يخرج الإمام الحق والناس تقول تعالى استلم الخلافة والإمامة الأمة لأنه الخلافة والشروط المسبقة منقوض ثم حدث ما حدث اشار عليه كبار الصحابه ان لا أن لا يذهب اعذروني اخواني على القفص على بعض المواضيع كبار الصحابه قالوا له لا يجوز لك ان تذهب واميرهم موجود لا يجوز لك ان تذهب والامير موجود لانه الامير منصب السلطان لازم ينفذ اوامر السلطان ما يقدر ينفذ لانه هذا الان يعتبر السلطان خيانه عظمى فكان والي الكوفه بشير النعمان بن بشير الانصاري لما وصلت ما وصل قال انا لا اقاتل مسلما رجل عنده ورع انا ما اقاتل مسلم سمع الخليفه انه هذا القائد متخاذل فجاء بعبيد بن زياد وهو غالي البصره وكان يسمى وتسميه كتبنا الفويسق الشجاع حتى نكون دقيقي في النقل فويسقا شجاعا يعني عنده جرأة ثم يستبدل هذا الأمير بهذا الأمير قليل الورع فلما وصل الإمام الحسين قريب تخوم الكوفة وصله المبعوث المبعوثين وعبيد بن زياد لما وصل جمع أمراء هؤلاء الذين من 18000 ألف جمع أمراءهم وكبراءهم انه ارجع الناس والا السيف بيني وبينكم فحدثت الحادثه لما اوصلوا الرساله الى مولانا امير امير المؤمنين الامام الحسين سلام الله عليه قالوا وهذه المقوله قالوا قلوبهم معك وسيوفهم عليك قلبه لك انا اتالم بس انا شو اسوي؟ اتابع تابع للسلطان وهذا كثير من الناس اخواني السوايق ناس هاي موجوده حتى لا التاريخ ما يموت اخواني زي عاد هسه اكو ناس كثيره هسه هذول الشرطه الموجودين هو قلبه المتظاهر المتظاهر يقول يا عمي ماني جاي الظاهر تعرف على مودك على مودك انا خارج هو بس انا راح تستفيد هو الدائره انا لما ينعدل ينعدل مايلها هو بس انا استفيد لو كل الدائره لما انا استرجع حقي هو بس يجيبون كتاب بي بس اني لو الكل والله انا وياك بس مواني اني يقطعون راتبي انا تابع للسلطان قلبه وياك ويا كاني صحيح بس انا شو اسوي؟ انا متابع للسلطان هو نفس الحال اخواني قلبه وياك قلبه وياي وسيوفه عليه لانه سيف السلطان الناس ما تستطيع الظاهر ان تخرج من من طوق السلطان لانه السلطان يعطي وهؤلاء قليل قليل من الناس الذين يخرجون من هذا الطوق فقالوا قلوبنا مع معك وسيوفهم عليك فحدث الحادث انه الان ماذا يفعل؟ يا قال انه انا خلوني ارجع اذا انتم لقبص البيعه دعوني ارجع تولى هذا الامر فيما بعد عمر بن سعد ابن ابي وقاص مع الاسف سعد بن وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمه الامام الحسين قال اني ان لي اني بيني وبينك رحما رحما يعني انا اكو دم بيناتنا لكن اكو ناس عبيده السلطان هذا ما يشتغل التاريخ، ابو ابوك التشان خالك التشان ماذا كان؟ المهم اكو ناس عبيدة السلطان ثم حدث لما اخترع عليهم الامام الحسين، يا دعوني ارجع بعد ان اشار عليه كبار الصحابه ان لا يذهب باهل بيته انه انت استلم السلطان ثم تعال فأخذ اهل بيتك ونسوانك واطفالك. لم يسمع يعني لم يكترث لهذه النصيحه لان كانت كتب الاخبار تقول ان كل اهل الكوفه معك. فواحد عليه أنه يودوا عياله وبعدين يرجع بعد ان اشار انه ان تكون عائله الامام الحسين عند محمد بن الحنفيه من اخيه. لكنه سلام الله عليه اخذ الامر انه اهل الكوفه انه حالهم قد استوى. المهم يا اخواني ونستذكر نحن هذه الحادثه شهر محرم والفاجعه الكبرى. فحدث الذي حدث أنه أن عبيد بالله عبيد بن زياد أنه والزباني الموجودة والسلطان الذي يريد أن يبرز نفسه أبو إلا المقاتلة وعدم الرجوع ما ترجع فحدثت ما حدثت ولما جاء الإمام الحسين جاء معه سبعون فارس من هؤلاء من هؤلاء إخوته وأبناه وأبناء ابناء اخوه الامام الحسن فمن اخوته قتل هي في هذه الفاجعه وقد ذكرنا ونعيدها اخواني قتل مع الامام الحسين في فاجعه الطف المؤلمه قتل معه ابو بكر بن علي اخوه من غير امه وعمر بن علي وعثمان بن علي والعباس بن علي هؤلاء اخوته وقتل من ابناء الحسن وقتل وقتل من ابناءه وحدثت وفجعت الأمة بفاجعة بصبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بريحانة الرسول يعني أخواني الريحانة يعني شون احنا واحد عنده الشمامة شمامة محمد صلى الله عليه وسلم الحسين كان شمامة رسول الله شون واحد يبدأ شملك شم حتى ترد روحك شايف من أولادك يجونك وأحفادك يشمهم ترجع روحك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشم الامام الحسن والحسين كان يا رسول الله يشمهم كانه يسترجع جزء من من نشوه الحياه فحدثت هذه الحادثه وفجعت به فجعت الامه بفاجعه عظيمه واي فاجعه اي فاجعه فاجعه الدم قوه غير غير متكافئه قوه حدثت فيها ما حدث ثم ذهبت ثم ذهب أخذت النساء نساء الإمام الحسين هذا تقييد ومكبلات بالسلاسل هذا إخواني لم تذكره هذه الكتب هذه أخذ أخذت هذه النساء إلى الشام يقول فأكرم والي الشام هو أنت بعد انت تقتلش تكرمني يعني شذري تطين فلوس الدنيا يعني وأنه متأسفا على على على قتلهم يزيد وهذه هذه كلها أشياء أنت تريد تكرم ما تكرم أنت سبيتني وقتلت إبنه وقتلت اخوه وقتلت الدنيا كلها وقتلت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا ت... ثم أُرجعت النساء إلى المدينة عبد الله بن عباس اخواني ابن عمر رسول الله من كثر هذه الحادثة قد عمية أو آخر عمره يعني فاجعة عظيمة يعني واحد هو وأهله وناسه وأخوته وأبناء أخوته يعني فاجعة فاجعة يعني عصر دم, دم قلب الأمة ما زال قلب الأمة إلى الآن يقطر دما بهذه الفاجعة فلعنة الله على من قتل الحسين اسمع يا السنة ولا يسمع الثقلين فنقول لعن, لعن الله من قتل الحسين ولعن الله من رضي بقتل الحسين يوم سعد والدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الحسين إنا وإياكم والحاضرين يوم القيامة قلوا آمين هذه عقيدتنا والذين حتى لا ندفع الضرائب الذي يدفع الضريبة الذين بايعوا ونكثوا البيعة إن الذين بايعوا الإمام الحسين ثم نكثوا البيعة اولئك الذين يجب أن تدفع لهم الضرائب أن يدفعوا أولئك الضرائب ولذلك لما سلط عبد عبيد بن زياد سلط الله عليه المختار فقتله وسلط الله المختار سلط الله على المختار مصعب بن مصعب الزبير فقتله وسلط الله مروان بن الحكم على على الزبير فقتله هذه جرائم أخواني كل هذا كل هذا في تاريخ يعتصر هي ذكرى الامام الحسين سلام الله عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. اخواني لابد احنا بين الجوانب بالتاريخ وان نكون يجب ان نكون نقل مؤتمنين يعني الان لما تريد تدفع الضرائب هو شنو انا ذنبي وشنو ذنب ابن المقابل حتى ندفع الضرائب شنو شنو ما هو ما هي ذنوبنا فاجعه مرت على الامه والامه تحتصر دما ولم ترضى الامه بهذا الفعله فعل يندى لها جبين الامه في مصرع رجل واي رجل من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فأخواني اخواني زين احنا نظل عايشين بهذه الدوامه يعني احنا نظل بهذه الدائره احنا اهل العراق واحد واحد يقتل الثاني هاي ابنائنا جاي نربي بها علما للقتل وللذبح وللطائفيه زين هذاك المقابل هم جاي هم عنده ابن صغير وهذا هم مربين القتل زين احنا الى زين هاي القضيه ما بها قاضي يحكم بها ويسد القضيه زين هي محكومة هيك هي. مو هاي قضايا الدنيا كلها هسه اكبر قضيه هسه الان الان حسب القانون الدولي هسه الان كل كل 25 سنه دا يفتحون القضايا مالته يفتحون يكشفون اسرارها ثم تنتهي هذه القضيه زين هاي ما لاقوا ما بها قاضي ما معقوله مستمره هذه المحكمه الى يوم الساعه والدين والكل يدفع ضرائب زين احنا شلون الى متى وزين اشبعنا احنا الا ممتلين يعني ولماذا ندفع الضرائب؟ وواحد يحارب الثاني، وواحد يقول ناصبه، وواحد يقول رافض، وزين واحنا شلون ما نخلص يعني وبعدين؟ وطاقاتنا جايه تروح، وأولادنا جايه تذهب، وكلها وعلى من؟ وعلى ماذا؟ واحد يذبحون على اسمه، واحد يذبحون على لقبه، ومتى وين راح نخلص؟ ومتى سوف ننتهي؟ مقابر هنا ومقابر هنا، وندفع الضرائب. اولئك الشعوبيون الطائفيون الذبح القتله الذين يريدون يريدون لهذه الامه ان لا يهدا لها بال كل هذا وتذكر هذه سير التاريخ هذا هذا كتاب قاتل الطالبيين شوفوا شوفوا مقتل الامام الحسين من كان معه ونذكرها الان هذا عمر وهذا ابو بكر بن علي وهذا عثمان بن علي وهؤلاء اهل السنه يسمون علي وحسين وزين العابدين العباس اذا من الذي يثير الطائفيه؟ من الذي يؤجج هذه النار التي تاكل كل يوم منا؟ وناس من هذا الطرف ومن هذا الطرف الى متى ننتهي؟ ننقرض شعب ينقرض، شعب يحارب بعضه بعضا على العقلاء على اولئك الذين يؤججون الفتن أن يرعى الله سبحانه وتعالى، أن يرعى الله فيما يقولون وأن يتقوا الله فإن كل قطرة دم تقع في رقبتك أنت مسؤول عنها يوم القيامة كر كل قطرة دم لأن تهدم الكعبة سبعين مرة خير وأفضل عند الله من أن يراق دم مسلم بغير حق، سبعين مرة يهدمون الكعبة ولا دم مسلم بصير غلبان عنده بسطيه يقتل بغير حق سبعين مره ينهد بيت الله زيد عن حرمه الدماء عاليه والان الناس هذه التي تستخف بالدماء ولذلك لكن احنا اخواني يقولوا الحقوق يراد لها الحقوق الحقوق يراد لها حلوق الحقوق يراد لها حلوق والناس هذا الان الآن الذكرى الثامنة وبالإعلام طلع الآن الذكرى الثامنة وطلعوا بالإعلام يستذكرون مذبحة اليزيدين الأخوة اليزيدين شركانا بالوطن وبعدين هل تعلمون ستة وتسعين مقبرة عندنا بالموصل لم تفتح من مؤسسة الشهداء مقبرتين اليزيدين مقبرة الأخوة اليزيدين قد فتحت بوسطات منهم من قبل المنظمات الدولية 94 مقبرة لأهل الموصل لم تفتح الان ما ذنب أهل الموصل 18 مقبرة الان في الأنبار لم تفتح قرب المعسكرات الجيش التي لم يدخلها حتى داعش ولم يصلها من الذي قتلنا هذه الفواجع الان الموجودة هذه قبور الشهداء الموجودة التي الان في كربلاء والنجف من قتل هؤلاء من ذبح هؤلاء هذا تقصير ونحن نعاتب نواب نينوى ونعاتب نواب الأنبار هذه مقابركم هذه مقابر هيكم هذه مقابر لم تفتح إلى الآن لماذا؟ لماذا أخواني؟ وما السبب؟ يا هذه ليست هذه هذه مقابر المسلمين هو اللي يريد يقود بهذه الطريقة هذا الساحل الآن الأيمن هذا مدمر على بكرة يا أبيه من الذي جلب الدواعش؟ هسه احنا هذا التاريخ نظل احنا نسولف ما يخلص، من جاب الدواعش؟ ومن جاب الهندي؟ ومن جاب الباكستاني؟ ومن جاب الفرنسي؟ آه انا جبتها اخواني آه انا جبت الفرنسي والهندي والشيشاني كلهم عارفهم، وعندي ماكو هذا آه المترجم الفوري كل آه انا جبتهم، آه انا شيخ عداي جبتهم، شلون؟ يعني انت جاي تحترم، انا جبت الهندي والباكستاني والشيشاني والأذربيجاني كلهم جمعتهم. وعدياتهم وغداتهم وفات السيارات وستاح ويوز ايناك يشترون بيها. ما <تصفيق> ألا تبتكون الله؟ بهذا الشعب! ألا تبتكون الله؟ ليش هالناس كل يوم في هذه لا ي... لابد من ان يتكلم العقلاء هذه معركة الهولو... الهولوكاست هم يتهمون فيها الدولة العثمانية هذه الحرب العالمية الثانية حياة ألمانيا النازية يتهمون السلطان عبد الحميد الثاني يتهمون الدولة العثمانية أنها أبادت الكثير من اليهود الآن بعد مائة وعشرين سنة 100 سنة يريدون الآن الآن يريدون فصل اليهود يريدون حقوق ودفع الديه لأولئك اليهود الذين قتلوا يريدون فصل آه قلنا إخواني لحقوق بعض الحلو ورا 100 سنه، زين هسه انت اني 100 وراء سنه انت قبر جدك وين؟ من يندر قبر جده؟ هسه هسا جدك ابو ابو عمرو سنه يريدوا لحقوك. لا كل فين بتطلع حقوق بعد 100 سنه؟ لأن القاعده تقول قتل قتل مسلم قتل ألف مسلم قتل يهودي واحد جريمه لا تغتفر، قتل ألف مسلم جريمه فيها نظر. ما لا قلته. ما سمعت زياد قتل يهود واحد جريمة لا اختفر قتل الف مسلم جريمة جريمة فيها نظر اه اذا يراد حقوق يراد أناس تدافع عن حقوقنا اخواني ف ونحن في ذكرى الامام الحسين الامام الحسين اخواني مو بسطيين باب السوق مو بسطيات مثل دعاء رزق ودعاء الوحدة المحامل ودعاء الدخول على السلطان الدعاء الامام الحسين حياة حياة لتغيير نظام بائس، حياة لحياة اول للناس المسلمين. واحد يسأل سؤال: أين أجد الحسين؟ سلام الله عليه. تريد تلقى الحسين مو؟ أنت تريد تلقاه؟ تدور عليه؟ أنا رحت أدلِّك. الإمام الحسين تعرف أين تجده؟ تجده عند أولئك الذين يعيشون بالمخيمات. يقعد له بخيمة. الامام الحسين ببيت ذاك المسيحي اللي اخذته بيته وقعدته بيه وجاي صلون اجا صلون هذا مسيحي الامام الحسين قاعد يم المسيحي شلون ما سمعتش الامام الحسين قاعد يم المسيحي الماخذين بيته ضمنوا عدوانا الامام الحسين قاعد يم ذلك السني الذي قتلتموه على اجل اسمه وعلى لقبه الامام الحسين مع ذلك الشيء الغلبان الذي هجر من كل جميعه انه قاعد في منطقه يجوز سنيه الامام الحسين الذي قتلته الميليشيات من هنا ومن هنا، الامام الحسين عند اولئك الفقراء، الامام الحسين اين تجده؟ تلقاه يم ثيم. ما عنده احد، الثاني ثاني يوم يفكر وين يروح؟ العايفه خاله والعايفه عمه، يقول له روح انت الله يدز لك رزق، الامام الحسين هاي الارمله، الشايله هم ذوول الجهاد شلون تربيهم؟ وهي البنات شلون باكر تسكرهم؟ هنا الامام الحسين هنا الامام الحسين الإمام الحسين ليس عنده مواعيد السلاطين هؤلاء الذين يدعون زورا الإمام الحسين اخواني مو شعار تعلق الإمام الحسين عمل هذا الذي ه... هذه عقيدتنا في الإمام الحسين سلام الله عليه أمر آخر اخواني أنه عندنا اليوم العاشر من عاشوراء نحن في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة سنه لما قبله يكفر سنه من العام من الذنوب فاخواني يوم العاشر بن محرم في عقيدتنا الصيام في هذا اليوم مو فرحان يا اخواني حدثت حادثه بالامه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصحبه الكرام مر ودخل المدينه فوجد اهل اليهود يصومون لما سال سئل عن هذه الحادثه ليه ما صايبين؟ قالوا هذا يوم انجى الله فيه موسى من فرعون. قال وانا اولى بموسى، احنا اولى بموسى اخواني، مو دول هؤلاء الناس. ونحن كذلك نحن اهل السنه اولى بالحسين وبعلي بن ابي طالب بالاتباع. انت مو اسمك اسم اللي مع الحسين وقاعد له بغير مكان، وقاعد له بالخمار وقاعد له فلان. هو الاسم هو الاسم يشفى؟ هو الاسم هو الاسم يشفى لو العمل لو العمل فنحن اولى بموسى. خاف اليهود يقول لك إحنا نبينا موسى لا نحن أولى الرسول يقول إحنا أولى موسى من عندنا نحن أولى بتطبيق شريعة موسى نحن أولى بأن نفرح لفرح موسى لذلك اليوم الذي أنجاه الله سبحانه وتعالى فإلى هذه الفراعين إلى فراعين الأمة إلى كل فرعون الآن يريد أن يتبع الإمام الحسين واحد يقول لك أنا عمري وأنا, وأنا, وأنا الإمام الحسيني اتقى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، ما خرجت هذه الناس وهذه الشعوب التي ترونها الان الا بظلم العباد، وكل يدعي والكل يدعي هذا يقول لك انا احب النبي وهذا يقول لك انا احب الحسين. زين يعني منو ذا؟ زين يعني اذا هاي الناس كلها جوعانه وكلها قد خرجت على بكره ابيها. زين يعني وكلها واحد يقول لك انا واحد يقول لك احنا نحب اهل بيت رسول الله، وواحد يقول لك احنا نحب الصحابه، زين من الذي يعني فعل هذا؟ انا بسالك شيء من اللي بسالك؟ لا بسالك نحن. ماذا يجري؟ بالبلد ما لا يجري فيا اخواني ايها الناس الذي يريد ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى ان ان يتخطى الخطى الصحيحه هذه هذه الطائفيه المقيته قتلتنا ذبحتنا زين احنا الى متى نريد نتخلص من عدها لابد ان حتى الحريه اخواني حتى الخطاب الديني يجب ان يكون منضبطا اكو ضوابط شرعيه حتى الحريه الشخصيه يجب ان تكون منضبطه لا ما ما يعني شنو مدى حريه شخصيه؟ اني اروح احط له واقعد بالشارع؟ شنو الحريه شخصية تريد اكو حريه هاي مو منضبط الانسان يريد الذي يفعل المعصيه لازم يدخل بيته حتى لا ياثر على الاخرين، هاي مو حريات شخصيه هاي مو حريه شخصيه، هاي اكو اكو اشياء دينيه هاي تستفزني تبتزني انت الان اللي يريد اخواني الذي يجمع الامه، انت مو تجي الان هسه اكو ناس عندنا ناس هسه الان عندنا اكو ناس تعبد الشيطان ناس موجوده هسه انت ما مقتنع ما مقتنع اكو ناس تتعبد الشيطان انت هسه لما تروح هسه احنا الشيطان ما جاي اللعنه ناس ما قاعده ويانا يعني. ونقول لعنه الله على الشيطان ولا تقربوا هي الى الله اذا انت اكو شخص يتعبد بالشيطان وانت اجيت وقلت دف عليك الشيطان انت جاي تستفزه عايش لان هذا استفزاز ايش جاي تستفز يا اخي هسه انت ما اعتقد بيه ما معتقد به اه. هذا ما يصير هذا. هذا انت جاي انت انت جاي تستفزه انت جاي تدعيك حقوقك، انت تريد تدعو الى الله؟ تعال عمي خلني نقعد. عمي خلني نشرح الامر ببساطه، تريد يا تقتنع اهلا وسهلا ما تريد تقتنع؟ لا أكرهه في الدين. لا اكره في الدين، لك لكم من يدين؟ دين. لو انت تقتنع لو انا ذبحك، امام بك، ما مقتنع بك يا اخي، خلاص لهنا نتوقف. واحنا شركاء حتى السير. حتى تصير قابل حتى سائق السياره يمشي، اذا واحد يصيح وواحد من هنا يهوس وواحد يدبج وواحد يعطي شعار. ما ماتم ما تمشي سياره. فيا اخواني على العقلاء البلد وهذه رساله الى كل اخواني الى الخطباء من السنه والشيعه يا اخواني الله يرضى عليكم شبعنا ترى وشبعنا دم شبعنا قهر عندنا نسوان ثكاله من كل الفريقين من كل الاجناس من كل الطوائف كيف الله يرحمكم الله يرضى عليكم اتجاوزوا خلوا الامام حسين حياه حياه جديده حياة جديدة الى الى حياة اسعد الى طريق الى الجنة فنسأل الله سبحانه وتعالى انا اقول أغنى واكرر في هذه المحرم وفاجعة الامة قد قفزت على كثير من الحلقات والوقت ادركنا هناك اكيد الان انت تحمل اكثر مني وفي بطون التاريخ اكثر من ذلك ولكن الذي استطعت ان احجز هذا واعصر هذه العصاره في هذا اليوم في هذا اليوم المبارك من ايام شهر محرم الحرام، اللهم يا حي يا قيوم يا الله، اللهم احقن دماء العراقيين يا الله، يا رب احقن دماء العراقيين جميعا، من الطوائف ومن الاديان ومن السنه ومن الشيعه يا رب العالمين، اللهم ردنا على سالف الايام يا الله، يا رب اخوه متحابين يا رب العالمين يا الله. اللهم هيئ لنا من يقود هذا البلد الى بر الامان اللهم باعد عنا كل شعوب وكل طائفي وقتل من هؤلاء القتلة المجرمين يا الله من خارج البلدان يا الله يا رب اردهم يا الله ادحرهم يا حي يا قيوم يا الله يا رب ارحم الذين قتلوا في تلك المقابر الجماعية من نساء وأطفال ورجال لا حيلة لهم إلا الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب ارحم موتانا جميعا يا الله ارحم موت المسلمين جميعا يا رب العالمين من كل الطوائف والمذاهب يا رب العالمين اغفر لهم وارحمهم يا الله يا رب اخرجنا من هذا الوضع الذي نحن فيه الى احسن الحال يا الله يا رب اخرج اهل العراق يا الله ونحن في هذه المحنة يا رب العالمين يا رب يا الله يا رب العالمين قد احدودب الظهر يا رب ومشت الامهات على الثلاث وسقطت الاسنان يا رب لا تملك الا طقطقه المسبحه ولقلقه اللسان يا رب ان تخرج ابنها او زوجها او زوجها وابيها من تلك السجون المظلمه يا رب فرجا قريبا يا الله بعفو عن كل العراقيين يا الله ما عدا الذين لطقت ايديهم بدم بدم المسلمين الابرياء يا رب العالمين يا الله يا رب رحماك بهذا الجنوب الذي جفت مياهه يا رب رحماك باهل الغربيه الذين الان يعيشون في المخيمات اللهم رحماك باهل بزاز الذين الان اصبح لهم سبعه ايام منقطع عنهم الكهرباء والماء رحماك يا الله رحماك بالمهجرين يا الله يا رب رحماك بغير المسلمين في هذا البلد يا الله يا رب رد اهل العراق يا الله الى الى بلدانهم، اللهم رد المسيحيين الى ديارهم، اللهم رد اخواننا الشيعه والسنه يا رب الى سالف الامور يا الله، وسالف الايام يا الله، اللهم رد النازحين الذين يعيشون في المخيمات الى اهلهم، اللهم يا رب اهدي هذه الحكومه الى ما فيه صلاح، يا رب اهدي هذه الحكومه يا رب اناس يحكموننا فيحقنوا دم المسلمين يا الله، يا رب من علينا بعفو عام يا الله. فبعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون الدكتور هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية هو أبو الفلوس جاي علينا خطار أخواني دكتور هيثم الجبوري ابو اللجنه الماليه ابو الفلوس اللي عنده مشكله اللي عنده قضيه ما نخليه يطلع نستغل وجوده قاعد الرجال متواضع هناك يم الباب فاهلا وسهلا بالضيوف واهلا وسهلا اهلا وسهلا اللي اخواني من دياله ويجون من ناصرية ويجون من كربلاء اهلا وسهلا كما قلنا اخواني ما حد يطلع اذا ما تتغدوا وأقم الصلاه